Να η Βία! Πάρε το πόδι σου τη μούρη μου, Ντάρι! Ε, πάρε τη μούρη σου από το πόδι μου! <γκλειά> <γκλειά> λοιπόν, <γκλειά> πόσο καιρό ακόμα θα ζούμε στο φορτηγάκι? Έλα, μη σκεφτείς ότι ζούμε στο φορτηγάκι, μα ότι ζούμε στο κάμπινγκ για το χρονικό διάστημα! Βλέπεις, σμόρς! Πίτ, να, να μιλήσουμε λιγάκι! Χάσαμε το σπίτι μας! Δεν μπορείς να του δίνεις αστεία χρειά! Oh, μα μπορώ και θα δίνω! Δεν θέλω να ανησυχούν τα παιδιά! Παιδιά, σας ακούμε? Ναι, ψιθυρίζετε πολύ δυνατά. Παιδιά, η σκληρή αλήθεια είναι... Ό, α... Ότι έχουμε 30 μέρε μέχρι να πουλήσει η τράπεζα το σπίτι. Όμως η μαμά και ο μπαμπάς θα το ξεκαθαρίσουν ως τότε. Εξάλλου κι ο τρομάζει τους αγοραστές, οπότε δεν πρέπει να ανησυχείτε. Κάντες γκριν! Η νούμερο ένα με του Brighton. <Ρίου> Ξέρετε τι ώρα είναι? Είναι η ώρα να σπάσω το ρεκόρ της πιο γρήγορη πώλησης ακινήτου. <Ρίου> Δεν πηγαίνετε να ρίξετε μια ματιά σε αυτό το υπέροχο προαστιακό κουκλί με τι χιλιάδε δυνατότητε, αλλά μην χαθείτε, ο χρόνος πιέζει. Είναι κανεί εδώ? Όχι. Λοιπόν, να ετοιμάσουμε τα Σταφίδε! Δεν μπούλα σπίτι με σταφίδε. Ε, hey, Μόλι, πάμε σπίτι σου να γράψουμε Το πρώτο μας χορευτικό βίντεο Μπορούμε εμ, στο δικό σου σπίτι Δεν γίνεται Η μαμά μου παρουσιάζει το τελευταίο της ποίημα Όχι! που απελευθερώνεται Απ' το χαρτί Άκου που σου λέω πρέπει να μείνουμε μακριά τη. Α, τώρα θα θυμήθηκα η ανόητη Δεν μπορούμε να πάμε Στο σπίτι μου γιατί Χα, έλα! Καλώ ήρθατε στη λέσχη για οδόν. Σίγουρα λέτε, γιακ, πέτρες, βαρετές και άσχημε Αλλά, όταν τι ανοίξετε, αποκαλύπτουν την εσωτερική ομορφιά τους. Hashtag, και όχι μόνο αυτό. Mm, δεν ξέρω ότι αρέσουν οι πέτρες. Oh, ναι, τις λατρεύω. <laughs> Είναι υπέροχε Και μοιάζετε αν μπαίνουν στον υπνό σακό σου, παρόλο που τις πετάς έξω, έτσι. Εγώ <laughs> όχι.